Zopakujeme si pravidlo pro jízdu kruhovou křižovatkou. Znamení zdáváme pouze při výjezdu ven, když měníme směr jízdy, je druhá možnost. Pokud je kruhová křižovatka z více pruhy a měníme směr jízdy z levého do pravého či obráceně, tak dáme znamení právě pro změnu jízdních průzích. Jinak pouze blinkr při výjezdu ven, při výjezdu neblikáme. Směr jízdy daný značky jasně se jezdí doprava. Křižovatka okružní UČ, KD má dva jízdní pruhy, ovšem záplna pokud nejedou až třetím čtvrtým výjezem zpátky, je zbytečné levý pruh používat při hustotě dopravy. Takže můžeme za jízdy změnit směr jízdy do levého pruhu, v tom pruhu jet zpátky a pak zase z toho levého se vrátí do pravého pruhu, vždy se znamením o změně směru jízdy, neohrozi vozidlo idoucí v tom pravém pruhu a včas před výjezdem se vrátí zpátky.